Регулярно користується послугами грумінгу чотирилапий з хмельячанки Яни Тайсон. Йому чотири роки, він породи бішон-фрізе. У нас графік наш прописаний на рік вперед. Тобто, кожного, кожних три тижні завжди Тайсон відвідує цей заклад, стрижка, гігієна, сушка, вичіска, не знаю, як це правильно називається, але тобто повний комплект обов'язково. Даний зоосалон, розповідає жінка, відвідують три роки. По-перше, це стрижка mm -hmm що вони вимагають, так, такого частого, частої стрижки, частого, частої гігієни, тому що хочу тоже сказати, тому що шерзь збивається, так, і ці колтуни йому після набагато краще, набагато комфортніше. і, і нам легше.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 кішки, кролики, потім морські свинки на обрізанні кіхтів. У роботі з тваринами, за словами Катерини, важливий індивідуальний підхід. Тварини відчувають ніжність і відчувають тепло, з яким ти працюєш. Тому саме основне – це не робити боляче, робити процедуру максимально комфортною для тварини. От, і вона відплати тим самим. Жінка розповідає про користь професійного гігієнічного догляду за тваринами. Буде здоровий вигляд, здорова шерсть, здорова шкіра – тварина буде здоровою. В іншому випадку, коли збиваються сильно глибокі ковтуни, як в кішок, так і в собак, в них починають